לא צריך לצלם, ככה אני אגיד לך. לא, שיהיה מזכירת, لا צריך. שירום? דברי, דברי, דברי, דברי, דברי. לפני 52 שנה, סבא בא, שמונה חדשים, יותר מוקדם ממנו. לקחו את הסבא ועוד תשע בחורים צעירים עם האישה, איש חלק, היה לה אישה, איש חלק רבקים. שלפו אותו לישראל, ואחר כך נהיה מלחמה, הייתה קלה חדשה ואני הייתי באור היום בחנא חודש שני סבא בא בישראל ואני הייתי בפרס ושישה אחדים התחתנו וסבא מכר כל בפרס נותנים הרבה נדוניה לילדה לא כמו פה שטיח, בית, פילולות כל משהו בעולם יחסר בבית של בן אדם נותנים נדוניה ואני לא מצפר מהתפל הכל טוב סבא חשב אני וסבא יבוא ביחד בכל הקיבושה של חלוסים של בני ערכיבה, כל אחד, פתאום אמרו לך לא, רק לוקחים, ומחר כל הבית, לא היה לי כולם בבית, הייתי בבית של אבא של צבא, אמרו לך כבר אסור, אף אחד לא הולך גמרנו, מי שהולך לישראל ועלי יום ולילה הייתי בוכה, תאמני לי, כל לילה יושבת הייתי בוכה. מסכינה, אמא שלי זכרו לברכה, יבוא לקח אותי בבוקר, עוד פעם אני בערך חוזרת בתוכה בית, בחדר, יושבת ובוכה. וסבא, אבא של סבא, היית אומרת, אל תפקה. והלך, הלך שם, יקנה בית, בונה בית, עושה לבית, הולכת, הכל יהיה בסדר, מסכינה היה, לי ככה, בסדר. אחרי, אני בחודש 9, כל הזמן הייתי בוכה, ואומרת, פאילו, אני דיום אחד רוצה לוליד, אני הולכת בישראל לוליד, לא, לא, לא רוצה כפר עשו, לוליד. <עוד> ובאה <עוד> עד עניין החודש 9, שמוני, פתאום אמרו לך, עכשיו בנהקיבה מתחילה לקחת את החמישים, חלוץ של חמישים, חלוץ היה אומרי בפרצי, לא קחים את החמישים בעלות ובנים, סעירות לירב ישראל, חיילות, מישהו צריך הולך לסבא הזה. בסדר, אנחנו, איזה, אני איזה סמל, הייתי משהו כמו, לא, אלוהים נתן לי, לא, הייתי כל הזמן בוכי, הייתי סעבא כשעת עלות, ארבע חדשים, חתנתי בסבא הזה. הביאו אותי לממפר הסבי באיזה מקום מכל המקום מחזיקים אותו שבוע, שבועיים, אחר כך שולחים את ישראל, מיירח, מטורקיה, מי מכל מי... העולם יבואו תוכל שמה וכמו לוד היה אחר כך אני הייתי בתוכל שבוע, שבועיים והיה לי כסירים, כאבים, כמו משהו 아, היה אח שלי, אח שלי גר באללנבי הוא לבד רבק היה בגיל ש... שבע עשרה, שמונה עשרה בטרה سرفه موتا بوسه و رفیم به فارس برخوردم چهامه یوم به لایلا لایا کارو میفرستم. اخشه لی کم به شبک به آسانات مملکت آسان مملکت این شوین به این دوارین. او یه داربک اشل شوین دوارین. به بیا اوتو گیتلا و زوده که نیلوخه لتو خبر که ل تو به خبرش کیاری ‫איזה מכות נתנה לה ‫ולקחה את התבוצה של הממולה ‫ואני באתי מסתובב, ‫מישהו אמר, מישו רוצה אותך אחרי דלת ‫באתי ראיתי הייתי, מרוב מירוב, ‫נתנה לך ספילה לאח שלי, ‫פנים שלה, הוא היה זינזי ולבא, ‫פנים שלה היה כמו חתיכת דם, <laughs> ‫פנים <laughs> שלה, באמת. ‫ואח שלי שם את התחת הדלת, את ה, <laughs> ‫את התייל הקטנה, אוכל, אמרתי, תקחי ולכי לאכות. הלכתי, ישבתי את האוכל, התבכיתי גאי כבלוח של מכות בשבילי. היא הביאה את האוכל. טוב. אחרי יום, יומיים אמרו לך עוד ביום לשבת הייתי, אמרו לך ביום שני. כבר אבירון, נצא לישראל. אחר כך אני היה לי קצת קורא בטן. גם לא יודע, התרגסתי, השתרחשתי, אין לה כאב. מישהו במשפחה של אמא שלי היה בלוז. بلو بلو که بهم جلوتره. لحظاتی روکه برافزار مارسیو ایشون به بابی با یه خلیه. ایوم لولی یه خلیه مخار یه خلیه تضیمان. اسون. ای بناتان باهو ای بناتان باهو مرکانی لون لون تاکود که. آنها سابیو کی یه شبی با امیرام عراقی عراقی رسول پا علی یه شب نباید اخه بیانه و تنگه کیتی کیتی آدمی گه توی اسرائیل تو کار دست مبلود. آنیم ولی توی اسرائیل آنیم ویژه جسته دی ماله مسیحیه ماله مسیح توی اسرائیل حالا یه بالکانیه و ایا کیم رفت که برجلیم رفت که سوسو خیلی تو خیلی بهتر رفت به شوت مای و ایا خودش تشابو کیم و تو و تو از من باهی که سابمیت کی با یا میگه که به تشابو ایا اشکان איש אחד אמר בעליך היה לפני כמה ימים פה, שמעה את אבירון יבוא בא ובאו ונעשה, לא גר פה, הוא גר ברחוב, לא יודע, בעיר אחר אחר כך אותו לילה בכיתי ואני שמעת, רוצה לשתות אמרתי איפה מים? מאיפה מים? איפה אוכל? בלילה היה אמרו לך לך פה יש פרזים, יש פרז. אני הלכתי בחושב, היה פתחתי את הברז, שתיתי קצת מייג. ריח של זורה היה מייג. באתי, בכיתי לאנשים, אמרתי, הלכתי, לקחתי איזה ברז של... פתחתי איזה ברזר, איזה ח... זה משהו, והיה כמו שתיתי פיפי, ריח של פיפי. זורה היה לא משקר. ובכיתי, אמרתי, מה זה? אמרתי, לא, אמרו לך, לא, זה מים, זה לא ביור, זה לא מים של ביור. זה מים של האנשים שותים, היה חם, היה אותו חודש, זה שעבור היה. מים, אש היה במסריח. אנחנו בפרס את המים, אנחנו מוצאים מים בבור, לא קור, לא. אין ברזים בבית בפרס, בזמן שלי. היה בור כזה, יש לה כלכל כזה, דילי היה סימדילי עשר דקות דילי הולכת מביע את המים, עושה לו לשתות חצי ديلي מים מירון מים קרים, במתוק וטעים. ועד فوق شخصي איזה מים, איזה מים. כמה חדשים היה בופה לא רצה לשתות את המים של ישראל. אמרתי, כבר חבל על המים שלי, يوم ובאתי. אחרי יום יום لك היה לסירים ורצו לקח אותי לבית חולים. אני שמעתי ורקים לי בחוסלר, אז אף ישע לא הולך ما بيماه أخذ بباع إيش أخذ مبين بباع تباعش منيتي آخر كف ميشوا با مرت با كاخد طلب بيدخلين آخر آخر ما أنا أني ألاقي بيدخلين كيتر روفيه أناي لا نصه أناي نصه بقول يقولوا إني أفشل بأوهه إيش أنا سين كريم بأولي كمان مش بخ مش بخاف آخر كار بأولي شلون شرب يلا ديميشلا مش مش bebali be mitachat pizza ma ti mo ani ai mi khohen che mi fi che sparzia sparzia yapel poi ne ti dire allora be mi succerli e gelatini le gele e porgi mi detto colim mamati lo ani mo fammi lo zappa ti abbotro vai pot ma io la colim le giabri e peras a keber lo vai hai tagliatci bimadam raglan shal bimadam belgiartain no che mo po היה גלביים, מעליים, כשאקולים, מטבחר. אתה חושב מה זה, אף גבר לא רואה, אף אישה לא הולך לגבר לרובד. באמת, היה רופאה, רופאה, לא היה כזה, בשביל נוליב, בשביל משהו. אחר כך הייתי בוכה. והיה לה, שכינה פרציה, אני אמרה לך, רואה אין ברירה, מה שהוא עשה לך, אני לא רוצה. הוא אמר, לא עכשיו.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 ואני זוהקת עם השחות שלי הולכת עד השמיים בפרצים מה שאומרים, מאיפה קוראים לה? לא יודע. איפה, מאיפה באת? לא יודע. מאיפה עוקב? שום נורא לא ידעתי כן, מה לא. איך פריקה? ואני ברוכה, איזה פרחי, זוהקת. טוב? הלכתי. בסוף, נולדתי אותו בערב של שישי היה, של תשעבור. עד נולדתי אותו, השם בביא. verdad que kilos chimo de moja y acá está mucho be macaroni la el combate son nosotros patio soporte que atme este kilo de este kilo de manatolli hay este hay a usted con quien ya se ven ni mi saba yo como que mala chama roimuto ate biuto de par escarna son mucho be de 1 no kim no נכנסו אותו בחדר תינוקים, היה מאה תינוקים בפני, של אנשים תמולידים היה בוכה הולכת נשא לתפלא וחוזרת, הולכת את מייש שתי קילו במאה, שתי קילו מתיים נתנו לי אחר כך הביא אותי מיטה ברזלי, מזרון קש בשביל המיטה של התינוק ובשבילנו גם מיטה אחת עם מזרון קש ברוך השם גדל לאט לאט, לא היה כל חנה בוכה, יום ולילה בוכה בלי הפסקה. עד עד יפסת, כדולה קמטה. לא היה לה כפי, לא בדבוק, לא כפי, לא היה, כולם איתן לה מים לתינוק. כלום? כולם לא היה לי. הייתי בוכה, והיה לסוכר, סוכר שחור שחור כמו הפרה של סוס היה. בוא היה שחור, הייתי בוכה, אני אומרת... בפורס לא היה סוכר يا كل كل تويا я говорю а Марти ма انا قلت لها هي بوخا انا قلت لها ما انا قلت لها بس زي شو سكر شقر لجالده طب كسكر سكر شقر